Keskustelua Euroopan unionista, sen nykytilasta ja tulevaisuudesta ja Suomen paikasta yhtenä Euroopan unionin jäsenmaata. jäsenmaista tarvitaan ennen kaikkea siksi, että Euroopan unioni on niin keskeisen tärkeä politiikan tekemiselle ja liittyy niin moneen asiaan jäsenvaltioiden elämässä. ottaa huomioon tämä Euroopan unionin keskeisyys on suorastaan hämmästyttävää, että kuinka vähän tällaista syvempää keskustelua unionista loppujen lopuksi käydään. Ja ja sekin, että kuinka usein tämä keskustelu jättää laadullisesti aika paljon toivomisen varaa. Usein tämä keskustelu menee intämiseksi kahden äärimmäisen vaihtoehdon välillä. Yhtäältä ollaan tarjonnassa enemmän EU-ta, syvempää integraatiota kaikkien mahdollisten asioiden suhteen, toisaalta vaatimassa koko unionin purkamista tai ainakin oman jäsenvaltion eroa siitä. Ja tosiasiassa se todennäköinen vaihtoehto, mitä unionin suhteen tulee tapahtumaan, on jotain näiden välissä. Ja siellä on lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja, mihin Eurooppa voi tästä eteenpäin mennä. Ja relevantimpaa ja tärkeämpää olisi käydä näistä välimallin vaihtoehdoista keskustelua, kun sitten intää näistä ääripäistä. Brexitin myötä 2016 kesäkuussa, kun Iso-Britannia päätti erota unionin jäsenyydestä, unioni tuli historiansa ehkä dramaattisimpaan tiehaaraan sikäli, että siihen mennessä liike oli kulkenut ainoastaan unionin sisään ja oli pidetty suorastaan mahdottomana sellaista vaihtoehtoa, että joku jäsenvaltiosta voisi tulla siihen tulokseen, että elämä olisi parempaa siellä unionin ulkopuolella. Nyt tämä on kertalleen tapahtunut, eikä täysin poissuljetta ole sekä riski, että joku toinen jäsenvaltio saattaisi ryhtyä tällaisiin samanlaisiin keskusteluihin järjestämään tällaista kantaa. Äänestystä. jo senkin takia, että tällainen vaihtoehto on mahdollinen, niin tarvitaan rehellistä keskustelua siitä, missä unioni on onnistunut, missä se on epäonnistunut, missä EU-kansalaiset kaipaavat unionia, missä sitten taas sen läsnäolaa ei välttämättä pidetä tarpeellisena eikä ehkä toivottavana lainkaan. Jos, Kiinnostaa tutustua enemmän sellaisiin visioihin, mitä Euroopan tulevaisuudesta on esitetty ja, ja perehtyä näihin erilaisiin vaihtoehtoihin. Suosittelen lämpimästi lukemaan esimerkiksi eduskuntatutkimuksen keskuksen tuottama keskustelupaperin, johon on pyydetty yhdeksän ulkopuolista puheenvuoroa Euroopan unionin kanssa eri tavoin tekemisissä olevilta henkilöltä ja johon sitten eduskuntatutkimuksen keskuksen omaa työryhmää on laatinut tällaisen noin 15 sivun mittaisen tausta-asiakirjan siitä, missä Euroopan unioni tällä hetkellä menee ja miltä sen tulevaisuus näyttää.